Спокойно спокійно тут живе». «Жила я раніше в селищі Луч, в Миколаївській області, бомбили сильно снарядами, стріляли нас. Ми жили в бомбоубіжищі, а потім я вийшла, мій дом розбитий, криша в дах». Розбиті, вікна волною зруною вбиті внутрі, в поміщенні. готували на мангалах щось так на вулиці. Боялись, страхи жили. Прийшов автобус від Красного хреста нас вивезли. От добровольно. Ми швидко побрали бистріть овіщі ще в марті місяця. Дуже швидко, добре ночівали там в одному місці. Ну за нас забутились, привезли друге місце. Ви самі евакуювались чи з кимось? ось новий зрід? Самі я сама є одинока. У мене немає сім'ї, немає дітей. Я не знала про цей пункт. Я жила на сьомої квартирі, але квартира не важлива, там зимувати неможливо то підказали прийти сюди. Зустріч мене прийняли з дорогою душою, дуже колектив вежливий, внимательний, щоб мир був швидше, щоб а вертатися нема куди. Там продовжувалася бомбюшка. В селищі всі дома розрушені, нема куди вертатися. Ну, от, можливо, у вас є якесь заняття, яким ви можете відволіктись від війни. Читаю, можна, звісно, я купляю немножко там журнали, газети і ходжу в церкву. Я дічу людина віруючка. Церква близька, дай Бог, щоб дожити до миру тільки. І все. Тільки до миру дожити. Ми всі тут живемо, а ми всі вдома, а того немає.